Voisiko no, tehdä jotain muuta? Ei pysty pelkäskään. Heippa! kuuntele syö. Mikäs poikka tää on? Mitäs tää Et sä voit noin vai? Tää on mun avatta, joten... Ei, ei ole Mulla on ollut aika rankka päivä, mutta kyllä se varmaan käy. Okei, okay, kiitti. Mulla no, on sulle yllätys. Haluatko sä tänään mun kautta Jumpe-peliä? Vitonen. <töhnti> Mikä se tuli? Hiten neut